De has perdut les claus, t'has deixat el mòbil o t'has perdut pel carrer? I si hi haguessin llocs segurs pels infants quan som al carrer? Sembla que l'Abril necessita ajuda. Acompanyem-la! Hola, nais, com esteu? Volia explicar-vos que la perruqueria Adriana Marín forma part del comerç amic. Així puc ajudar els nens i nenes que es troben en una situació complicada o tenen alguna necessitat, d'una trucada o anar a un bany, d'acord? Així podeu anar més segurs cap a l'escola. Aneu en compte! A l'any d'infants hi dos anys treballant en el comerç amic i els camins escolars. Aquest projecte serveix perquè els nens i les nenes puguin anar sols i segurs a l'escola. Els nostres projectes han sigut els camins escolars, les petjades i el logo del comerç amic. Nens i nenes!